اسمي بشير عامر قموني بالساحر بس انا مو ساحراني اسوي خدع لا اكثر ولا اقل لو كان معي سحر حقيقي لفتحت باب الامان للشعب العراقي بديت 2018 شهر السابع يوم 26 يمكن اتذكر كان شيء كل صدفه انا كنت العب قتاليه ومواي تاي فبحثت شويه لقيت شيء اسمه فن الوهم على البصريه بديت اتطور شويه شويه لحد يعني ما وصلت الشيء يعني شويه الحمد لله جاي اطور شويه شويه يعني انا بنفس اكتشفت هذا الشيء اما انا ساعدت نفسي هوايه واكو هواية اشخاص كل اللي ساعدوني بس اصفار يعني وعزيمتي خلتني اوصل هذا فن عالمي يعني معترف دوليا يعني باوروبا بلاس فيغاس بامريكا يعني اللي صاروا الكبار يحبوه واكو اتحاد باوروبا بس احنا نانا بالعراق ماكو يعني اي اتحاد يعني يخص هذا الشيء ابدا أما شوية احنا عدنا بالدول العربية يعني مستصغرين هذا الشيء يعني ماكو داعم الفجي يعني اغلبها مستجل رياضة والهواء شغلات أما بالعراق انا احشى لك بالعراق هو كلش مظلوم ويعني اكو عالم شون من الإعلام؟ من طبعا هو مستبعد من الإعلام هو شغلات يعني حتى مثلا منتديات شيء مسارح ما جاي تحتوينا احنا كلاعبين خفة وشيء يعني اغلبها صائرة للشعراء ما اعرف يعني شنو السبب ما اعرف بس هذا الفن يعني فن عالمي اتمنى يركزون عليه، اخوي عبوس هو شوف يعني ما احب اشوف يعني اي شغله أنه الانسان من يحبها من نفسه تصير حلوه، يعني مو شوف واحد ويدي يسويها، يعني انا اخوي شافني بفتره من الفترات يعني غادي يصير مثله وعافه يعني، فما اتوقع ما احب الشيء بس بالمستقبل اوكي اذا هو حب هذا الشيء وهاي هذا الفن واخليه يتدرب. اغلب الناس يعني حابه تعرف انه انا فتره من الفترات طلعت ويسامر جيرماني برنامج وليت وبعد وراها ما طلعت تقريبا طلعت بس اول خمس حلقات انه هو السبب كان انا عندي ظروف وصار اكو اشكاليهات بالبرنامج وتغير الكادر فبعدها ما صورنا وسامر كانت تجربه كلش حلوه انه صورت انا يعني جزء بسيط من البرنامج وبالنسبه اللي يقولوا لي تدخل خلاف ويا او شيء انا يعني كل شيء ما عندي ولا صديقي ولا حد انا بعدنا تواصل شوف اليوم ماكو ما شخص بالعالم كله انه ما راح يعني على القول تعليق سلبي او يسموه كلام مو حلو بس خلي اقول لك شو هم هذول كلهم اللي يعلقون تعليق سلبي نفسهم ونشوفهم يشوفوك راي يتعجبون فعادي يعني انا اتقبلها برحابه صدر كل واحد وله رايه ولازم نحترم اراء الناس لا انا ما يهمني الاجور بقد ما يهمني المكان اللي راح اروح له والناس راح يستقبلون وشي ما من هذا الشي بالعكس انا حتى أكو عند اصدقاء اصحاب شركات كنت اطلع لهم مبالغ يعني انا استحق اكثر من هذا الشي بسبيل اخليهم هم ينجحون يعني وخلي اماردهم ابد مستحيل افكر بهذا الشي كل فترة اطلع واختفي اطلع واختفي بس هاي ان شاء الله ورا هذا بعد ما اقول ارجع ولا شي راح استمر احاول ادور عن نفسي وأقدم شيء يخلي الناس تستمتع بيه لأن يعني أنا غايتي بهذا الفن إنه بس أخلي الناس تستمتع بيه لأن يعني أغلب الناس مرات لي أنت شنو جاي تسوي أو مادري شنو أنا بالنسبة لي يعني لا جاي أوصل رسالة ولا شيء مجرد هو فن تر فيه يخلي العالم تستمتع بيه هي أنواع الخدع بحر وما يخلصن فاكو خدع يعني خلال يوم ويجوز خدع خلال شهرين أو ثلاثة إنه أتدرب عليها يلا أسويها يعني كل خدعة لها وقت. طبعا هي رساله اتمنى توصل للناس اللي معنيين بهذا الشيء الناس اللي حابين يدعمون المواهب اللي الناس اللي هم يسميهم اصحاب الاختصاص مثلا يعني الحكومه مثلا او شيء ليش يعني مثلا احنا حاليا اغلب الناس جاي نشوفها يقولون ها موقف فنانين ها المجتمع حشاكم تافه جاي نزون ان شاء الله تافه بالعكس اكو ناس مبدعين عندنا ناس واصلين ناس عندهم طاقات كلش قويه بس ما حد جاي يكملهم نهائيا لا صرا واسطات وشغله ما اعرف اتمنى بينا شويه يشوفون الناس يعني اكو غيري وغيري وغيري واعدتهم شغلات كلش حلوه اتمنى يغزلون عليهم بنوركم طبعا واستمتعت باللقاء وشان شيء كلش حلو بالتوفيق